Pane Bergu, předpokládám, že vaše stanovisko bude zcela odlišné. Zelení jsou proti jakékoliv veřejné podpoře výstavby jaderných elektráren. A jak už tady padlo, bez veřejné podpory se vlastně nikde v Evropě žádný jaderní reaktor postavit nedá, protože ta cena jak investice, tak provozu už je dávno nekonkurence schopná. Jaderná energetika má zároveň další úlevy typu neručí vším za škody, které způsobí včetně těžby uranu. Čežba uranu nám zvyšuje vlastně tu závislost na tom Rusku, takže to, že tady se mluví o energetické soběstačnosti a jaderné energetice v jedné větě, to je naprostý nesmysl. Čím více jaderné energetiky máme, tím jsme méně soběstační. A uh, myslím si, že pokud uh, tady budou strany prosazovat jednu energetiku, tak je potřeba říct i to B, pokud se stát zaváže, že bude garantovat výkupní ceny nebo podmínky, za kterých bude ta elektrárna provozována, což se díváme taky na období 20 let dopředu, jak dlouho trvají tyhle ty minimálně tyhle ty velké projekty, tak nás to bude stát, ať už jako spotřebitele při cenách elektrické energie, nebo jako daňové poplatníky minimálně 1 bilion korun. Takže je potřeba si říct, že ta cena je naprosto nekonkurenceschopná a budou snouze pouze odnožit. momentálně strojí. vůbec není ve hře Nějaká garance výkupní ceny elektřiny. Tak pak se ta žádná energetika nebude rozvíjet, protože bez ní to nikdy. Nejde, nejde nejde to ve finsku nejde to ve francii nejde to v británii ty projekty za soukromé peníze vlastně všechny krachují